Pleoianu, conexiuni incendiare în scandalul legat de Facebook, jocul ascuns al Google. Deputatul PSD, Liviu Pleoianu, face o serie de conexiuni extrem de interesante în scandalul legat de Facebook i Cambridge Analytica. Pleoianu susține că totul este un joc la un nivel foarte înalt cu ramifica e extrem de ciudată-i jocurii financiare cu miză 5 foarte importante pentru utilizatorii facebook și Google pentru ce am lucrat timp de 14 ani în domeniul marketingului online, pentru ce știu foarte bine despre ce vorbesc și pentru ce am vizitat chiar sediile Google și Facebook din Silicon Valley, consider că e de datoria mea să explic ce se întâmplă în spatele acestor companii și în ce fel vor să ne construiască viitorul. Pentru început Cred ce este foarte bine să tii următoarele. Regina Dugan, cel de-al 19-lea director al DARPA, agenia Departamentului American de Aprare care se ocupă cu dezvoltarea de tehnologie militar avansat, a plecat în anul 2012 la. Google. Regina Dugan s-a ocupat de departamentul de tehnologie avansat. După 4 ani, fosta directoare de Regina Dugan a plecat de la Google. Unde s-a dus mai departe? La Facebook. Pentru a se ocupa de. Tehnologie avansat. Exact în perioada în care fosta directoare Darpa a lucrat la Google, Google a achizionat Boston Dynamics, cel mai important producător de roboi militari. Până să fie cumprat de Google, Compania Boston Dynamics producea roboi militari avansați cu finanare direct de la DARPA. Unul dintre proiectele în care Google investe pe masiv este explicat chiar de ce directorul departamentului său de dezvoltare tehnologică. Până în 2030, vom avea deja tehnologia necesară pentru a introduce în corpul omenesc cu milioane de nanoboi mini -roboi, de dimensiune molecular. Prin intermediul nanoboilor, vom conecta creierul la internet, vom conecta neocortexul la cloud, cu alte cuvinte, Google investe masiv pentru a dezvolta ceea ce adăpi sectei tehnologice transhumaniste de la Silicon Valley, numesc Omul 20. Pentru conducerea Google, omul viitorului este Omul Kiborg. Unul dintre domeniile în care Darpa investete cel mai mult este realitatea virtuală. Unul dintre domeniile în care e Facebook, unde a plecat fosta directoare Darpa când a părăsit Google, investete foarte mult este realitatea virtuală. În 2014, Facebook a cumpărat Oculus VR, compania lider în industria realitii virtuale, cu 2 miliarde de dolari. Vedau, pentru moment, un singur citat din Mark Zuckerberg, dezvolt realitatea virtuală pentru ce realitatea real nu mi se pare satisfăcitoare. Realitatea virtuală este mai bun decât lumea real, cea din urmă fiind limitat. Pe voi reveni cu alte informații. Sunt multe lucruri aproape inimaginabile pe care este bine să le cunoate -i. Am vorbit despre ele cu mult timp înainte să intru în politic. Însă via actualul scandal Facebook care o IT se produc scurt circuitul care îi face dintr-o dată pe foarte mulți, cu adevărat receptivi, arată Liviu Pleoianu, pe pagina personală de Facebook.